І тема сьогоднішнього слова «Пізнали його». Це може бути як запитання, це може бути як твердження. Як ми познайомилися з ним, а вірніше, як він мене познайомив з собою, я хочу поділитися, бо це дуже яскраве, дуже переконливе свідчення. В мене було бажання знати істину. А виявилося, коли я стала читати Слово Боже, що це Господнє бажання знати істину. В мене було вложено. І які були передумови до того, як Господь відкрився мені. Проживши в шлюбі 10 років, я дуже розчарувалася в своєму виборі – це п'янки, це сварки, це бійки. Маючи двох діток 9 і 5 років, я вже не раділа їм, як спочатку раділа. Я втратила сенс до такого життя, і в мене не стало ні сили, ні бажання боротися нікому не довіряла, всіх боялася, замкнулася в собі. Сама хотіла собі допомогти тим, що двічі подавала на розлучення. Але марно. Мені хотіли допомогти врачі, гадалки навіть возили мене до таких, якаялась я перед господом. Але було все це надаремно. І це продовжувалося вісім років. Я так стомилася і всередині себе кричу, Господи, якщо ти є, допоможи мені. Це був крик душі, це був зой душі. І яке диво! Він говорить моє серце, ти сьогодні лягай і спи спокійно. А завтра я скажу тобі, куди піти. Це дійсно було так, я спала, за скільки, за скільки місяців і років я спала спокійно. На завтра я йду туди, мені, куди мені сказано. Той чоловік говорить мені, що єдиний вихід – це Ісус Христос. І Я всередині себе вже знаю, що це той, кому я можу довіритися. Сказано було, що на оболоні... В кінотеатрі Бертислава проповідує американська сім'я. Сьогодні ввечері. Я йду на ці зібрання, і звідти я виходжу зовсім другою людиною всередині себе. Це, це було на, наскільки яскраво. Той груз, який був на моїй душі, він кудись ївся? Появилося бажання радуватися і свідчити всім, хто зустрічався на моєму шляху. Люди вірте, є живий Бог. Да, з того часу почалося моє щасливе життя, бо воно було основане на правильній основі. Воно на камені було основано, на Ісусі Христі. І доказом того місця і святого письма. 1 Івана, 2 розділ, 3 вірш. 1 Івана. Не до Івана, а послання Івану. 1 Івана, 2 розділ, 3 вірш. А що... Пізнали ми Його? Пізнали. Через те, через що, питається? Через те, коли заповіді Його додержуємося. І наступне місце я не буду називати, а ви будете показувати, да? А заповідь Його та, щоб ми вірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любили один одного. Хто каже, я пізнав Його, але заповіди його не виконує, той не і не має в ньому правди. А хто виконує його слово, в тому справді, любов Божа досконала, тобто досягла своєї повноти, це і показує, що ми в ньому. А що ми перебуваємо в ньому, а він в нас, пізнаємо з того, що він нам дав від свого духа. Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитися, поступати так, як він поводився і поступав. Хто вірує в Сина Божого, той має свідчення в самому собі. <рес> Ніхто мене більше не переконає, що його немає, що він не живий, що він десь на небесах. Він в моєму серці живе. А свідчення це полягає в тому, що Бог дав нам вічне життя. Хто має сина, той має життя. А хто ж не має Божого сина, той не має життя. І я сьогодні хотіла б, вірніше, Господь через мене хоче запитатися, хто має тягар цього життя? Дозвольте Господу, Зняти його Він прийде І засвідчить Про себе Дуже переконливо і Я ще хочу Вам Слова просто Із тих пісень Які того часу співалися Бо Це це, це такі слова, які звучали в мені постійно, сам спочатку, ну я не знаю, довго звучали в мені ці слова. Я ні з ким не розмовляю, але всередині в мене ці слова звучать, і звучать, і звучать. Хай земля уся говорить, що мене Христос не спас. В піснях хвалу співати, буду я йому всякий час. Радуйтесь зі мною, люди, я щаслива понад все. Хай весь світ мені не вірить. Знаю, спас Христос мене. Якщо горе сти, душу стисне, розкажу Христу про все. Він прийде і горе зникне, спокій кожний в нім знайде. Знаю я, в кого я вірю, знаю я, за ким іду. На землі всіляку негаразду, з радістю я з ним пройду».